Звернення до президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності Української православної церкви, яка донедавна була структурою Московського патріархату, прийняте депутатами обласної ради 8 скликання на пленарному засіданні 12-ї сесії містить 6 пунктів. Депутати просять прийняти закон про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні, піддати санкціям керівників єпархії, арештовувати їхні майно й рахунки, які мають бути спрямовані на відбудову України та призупиняти використання громадських